Joo, kiitoksia hyvät kuulijat ja erityisesti ensinnäkin haluan onnitella, onnitella THL RAI-tiimiä RAI ja teitä kaikkia siellä, siellä ympäri Suomea, jotka olette olleet RAI-vertailukehittämisessä mukana. Tässä on pitkä matka kuljettu ja hyvää työtä on tehty ja, ja aion tässä puheenvuorossani muutaman sanan sanoa myös RAI-asiasta. Mutta muutoin teen sellaisen niin kuin nopean katsauksen siihen, että, että mitä tässä nyt on jäkkäiden palveluiden ja jäkäiden asioiden saralla, saralla meneillään, meneillään parhaillaan. Aloitan siitä hallitusohjelmasta, joka on, on siellä meidän ministeriön työssä se, se punainen lanka, lanka, joka sitä työtä ohjaa ja jossa ne keskeiset asiat on viitotettuna, että minkä, minkä tyyppistä työtä työtä kulloinkin, kulloinkin, missäkin teemassa tehdään. Mehän nyt tälle hallituskaudelle onneksi saatiin aika vahva paketti käden asioita sinne, sinne hallitusohjelmaan. Monet teistä, jotka ovat näitä mun esityksiä kuulleet, ne kuulee, että ne taas se aloittaa tuosta samasta, että aina mennään tuosta hallitusohjelmasta, hallitusohjelmasta mutta, mutta kun se on niin keskeinen toimintaa ohjaava väline ja sitten toisaalta jotka olette kuulleet tätä esitystä aiemmin, niin, niin saatte aina seurata jännitysnäytelmää, että miten asiat tässä nyt sitten kehittyvät, että mitä, mitä millekin asialle on tässä, tässä nyt sitten tapahtunut ja miten, miten siellä edistytään. Eli ikäystävällisyyden edistäminen on se, on se, tota noin niin se ylä, ylätason teema siellä hallitusohjelmassa ja, ja siihen liittyvät keinopaketit joita on kaksi, toinen on hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen ja toinen palveluiden parantaminen. En käy näitä nyt mitenkään yksityiskohtaisesti, tässä on nyt sinne, sinne tota, puoleen asti aikaa, että sillä tavalla ripeästi käyn tämän, tämän, niin tämän ö, kokonaisuuden tässä läpi ja sitten jätetään sinne loppuun, loppuun hiukan aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ehkä tästä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistamisen paketista voi todeta, että siellä tämmöinen isompi, isompi kokonaisuus on tämä ikäohjelma, ikäohjelma, jonka laatiminen käynnistettiin jo viime hallituskaudella ja siihen muutaman sanan, muutaman sanan sanon siitä tuossa myöhemmin ja nämä, tässä on sitten tämä muu keinovalikoima, ehkä enemmän sellaista niin kuin toiminnan kehittämiseen liittyvää, jota sitten toteutetaan Toteutetaan siellä ikäohjelman alla, alla ja, ja, ja tota, muiden, muiden tota, kehittämistoimien yhteydessä. Sitten siellä on erikseen vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto, joka tulee sinne oikeusministeriöön. Ja, ja, tota, ja sitten ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, jota ympäristöministeriössä toteutetaan. Palvelujen parantamisen alla, alla on myös monenlaista monenlaista keinovalikoimaa. Ehkä isoimman huomion tässä, tähän asti on nyt saanut tämä ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitotus, mitotus, jota koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa tuossa, tuossa, tota noin niin, juhannuksen alla, tai taisi olla juhannuksen jälkeenkin, mutta viime töikseen ennen kesälomille jäämistä kuitenkin eduskunta sen hyväksyi ja se tulee nyt ensimmäinen kymmenettä sitten voimaan. Ja, ja, noin niin, ja sitten siellä on, on muita toimenpiteitä, joilla sitä työtä nyt sitten jatketaan, ja niistäkin, niistäkin sanon sitten muutaman sanan sen tarkemmin. Eli ensinnäkin on tämä lainsäädäntöpaketti, se muutos, joka siellä nyt sitten jo hyväksyttiin, niin siinä on, on oikeastaan niin kuin kolmenlaista asiaa, asiaa. Siinä on tämä, tämä työnjakokysymys, eli eli on täsmennetty sitä, että mitä on välitön asiakastyö ja mitä, mitä välilliset tukipalvelut ja edellytetty, että siihen, edellytetty, että välillisiin tukipalveluihin pääsääntöisesti varataan erillinen henkilökunta ja tätä väli, välillistä tukipalvelutyötä ei lasketa mukaan siihen henkilöstömitotukseen. Sitten siellä on, on tota noin niin, määritelty sitä, että millä tavoin, millä tavoin esimerkiksi opiskelijat huomioidaan, huomioidaan mitotuksessa, ähm. Ja sitä, että millä tavoin, mitä se 07 mitotus nyt sitten tarkoittaa, tarkoittaa ja mikä on se toimintayksikkö, jossa, jossa se mitoitus sitten, sitten pitää toteuttaa. Ja että, mistä henkilöstöstä se lasketaan, eli siitä paikalla olevasta välitöntä asiakastyötä tekevästä porukasta. No sitten ehkä pysähdyn vähän perusteellisemmin nyt sitten tähän, tähän RAI-arviointivälineistöön, kun tässä nyt RAI-seminaarissa ollaan, ja, ja, ja on ihan todella hienoa, että, että näin, näin RAI 20 vuotis- Juhlavuoden kunniaksi saatiin se sisällytettyä sinne lainsäädäntöön niin, että, että saadaan siitä tämmöinen kansallinen yhteinen työväline, työväline jolla, jolla sitten myös, myös tota, voidaan turvata sitä asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Ihan viime metreillä. Kun asiaa käsiteltiin, käsiteltiin kesällä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, niin, niin käytiin vielä keskustelua, keskustelua tästä RAIN, RAIN sisällöstä ja siitä, että millä tavoin, tavoin se siellä lainsäädännössä on ja, ja tota noin niin eduskunta halusi, että, tai, tai valiokunta halusi, että, että tarkemmin määritellään, määritellään siellä itse, itse pykälissä, että mitä sillä railla nyt sitten tarkoitetaan. Ja, ja tämän, tällainen määritelmä sinne Sinne lakiin nyt sitten, sitten tuli, kun, kun tähän olen, olen kirjoittanut. Ja sen suuressa osassa kunnistahan rai on jo käytössä, mutta että niissäkin, joissa ei vielä ole, niin, niin käyttöönottoa tässä, tässä ruvetaan varmasti valmistelemaan ja, ja THL on sisällytetty nyt sitten koulutustehtävä. Tehtävä. THL hän tätä tietysti hallinnoi, hallinnoi Suomessa, Suomessa ja, ja, tota, ja sitten huolehtii siitä, että, siitä, että tota, kaikki saavat siihen asianmukaisen koulutuksen niin, että viimeistään ensimmäinen 2023 hallituskauden päättyessä niin, niin kaikkialla RAI olisi sitten käytössä. Ja tota, tässä on nyt sitten se pykäläteksti siellä, se 15 pykälä siellä vanhuspalvelulaissa, niin, niin sehän on tätä palvelutarpeen arviointia, arviointia koskeva pykälä, pykälä, jossa jo entuudestaan on aika, aika, aika niin kuin yksityiskohtaisesti kerrottu, että miten sitä palvelutarvetta pitää arvioida luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Ja nyt sitten tämä on tässä, niin lisätty tämä 15a-pykälä siihen, jossa on sitten täsmennetty sitä, että miten tätä raja-arviointivälineistöä pitää siellä, pitää siellä työyksiköissä käyttää. Ja tässä tosiaan on vielä, vielä sitten täsmennetty sitä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen roolia, että roolia niin, että että THL huolehtii siitä, että kunnilla on maksutta käytettävissä tämä rajarviointivälineisto ja saatavilla koulutusta välineistön käyttöön. No nämä nyt sitten lokakuun alusta voimaan tulevat muutokset, niin, niin tulee sovellettavaksi siten, että, että työnjako välilliseen ja välittömään työhön tulee voimaan nyt heti. Silloin lain voimaan tullessa ää, tätä mitoitusta porrastettiin niin, että nyt lain tullessa tulee se 0,5, joka siellä laatusuosituksessa on ollut, ollut jo pitkään. Vuoden alusta 0,55, vuoden 2022 alusta 0,6 ja sitten ensimmäinen 4.2023 niin se 0,7. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin, niin RAI, RAI tulee sitten viimeistään sovellettavaksi silloin 1.4.2023 myöskin. No nyt ollaan sitten siirtymässä toiseen vaiheeseen, tai on jo, on jo siis siirrytty ja, ja itse asiassa jo, jo, jo valmistelukin hyvässä vaiheessa. Meillähän oli, oli, oli tota tämmöinen iäkkäiden palveluiden uudistamisen työryhmä, Työryhmä, joka, joka teki pohjatyötä tälle lainsäädäntövalmistelulle niin, tälle, niin sille ensimmäiselle vaiheelle kuin nyt tälle toiselle vaiheelle, vaiheellekin. Ja, ja niin kuin varmaan monet teistä on lausuneetkin, lausuneetkin niin, niin tota se työryhmän loppuraportti on ollut lausuntokierroksella, mikä päättynyt tuossa tuossa elokuulla ja siitä on tehty nyt sitten. Sitten yhteenvetoa, jonka pohjalta sitten sitä valmistelua, valmistelua jatketaan. Mutta että siellä nyt sitten keskeisinä teemoina on erityisesti kotihoito, kotihoidon laadun ja resurssien vahvistaminen. Mutta että sitten myös niin kuin muutamia muita teemoja esimerkiksi niin kuin hoidon laadun varmistamiseen liittyen, niin asiakaskokemuksen huomioiminen ja siihen liittyvä asiakaskokemuksen seuranta, jota varhaillaan valmistellaan thl ja, ja tota, Paljon keskusteluissa on ollut myös, myös välimuotoisen asumisen kehittäminen ja, ja nyt sitten arvioidaankin sitä, että, että edellyttääkö edellyttääkö se jotakin säädösmuutoksia sitten mahdollisesti vanhuspalvelulakiin tai sosiaalihuoltolakiin tai molempiin. Molempiin, niin se on nyt sitten sitä, sitä jatkovalmistelua, jota tässä syksyn mittaan tehdään. Asiakaspalveluohjaus on ollut, ollut esillä, esillä, että onko se sellainen asia, josta pitäisi lainsäädännössä säätää tarkemmin kuin nyt, nyt on, on tota, asiakkaiden ohjauksen osalta osalta säädetty. Siinä erityisesti on näin, niin tietosuojaan liittyvät kysymykset, jotka ehkä, ehkä vaatisivat täsmentämistä. Ja sitten siellä tuli siellä valmistelussa, valmistelussa joukko muita säädösehdotuksia, joita nyt sitten on ehkä enemmänkin menossa sitten muuhun lainsäädäntöön, mutta että, joita sitten arvioidaan myöskin. Erityisesti siinä nyt sitten nousi esiin siinä toisen vaiheen valmistelu, valmistelun aloituksessa tämä asumisen monimuotoisuuden edistäminen. Nythän meillä pitkälti kulminoituu se, se tähän, tota noin, niin, että joko ollaan kotona kotihoidon piirissä tai sitten tehostetussa palveluasumisessa, mutta aika vähän on sitten sitä siihen väliin sijoittuvaa, sijoittuvaa palvelua. Ja ylipäätään sitten sen, sitten, sitten sen palvelukokonaisuuden selkiyttäminen. selkiyttäminen oli esillä. Ja kuten niin totesin, niin kotiin annettavien palveluiden laadun ja saatavuuden parantaminen. En nyt käytä tässä yksityiskohtaisesti näitä työryhmän ehdotuksia. Varmaan suuri joukko teistä on tutustunut niihin, nyt, nyt kun kun se tosiaan oli lausuntokierroksella. Mutta että, että kuten sanottu, niin, niin tota siihen välimuotoisen asumisen mahdollistamiseen siellä, siellä tota haarukoitiin niitä erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten, sitten myös niin kuin kotipalveluun kotihoitoon liittyen. Liittyen ehkä sellainen ehdotus, joka, joka nyt selkeimmin, selkeimmin tuli hyväksyttyä siellä ryhmässä, oli kotipalveluiden ja tukipalveluiden eri, erottaminen erillisiksi omiksi, omiksi palveluiksi, palveluikseen siellä lainsäädännössä. Ja sitten sitten tota näyttäisi siltä, että, että sille, että kotihoidon, kotihoidon mitottamisen. Pohjana toimisi se ö, periaate, joka siellä nyt on jo laatusuosituksessa ollut, niin, niin, niin tota, ö, sai, sai kannatusta yli, yli puolelta vastanneista, että, että se näyttäisi ehkä olevan sellainen pohja, jolta sitten valmistelua, valmistelua voitaisiin jatkaa. No sitten tämä seuranta on, on yksi iso oma kokonaisuutensa, oma kokonaisuutensa. ja Siinä nyt sitten niin pitkässä juoksussa niin, niin, niin tota, liittyisi kehittämistyötä niin, että saataisiin esimerkiksi raita integroitua sinne kantapalveluihin ja asiakastietojärjestelmiin. Ja sitten sen, sen kantapalvelun lisäksi, lisäksi sitten niin, niin oli muutamia muita. Muita kehittämiskohteita, jotka nyt ei tässä tällä hallituskaudella ratkee, eivätkä, eivätkä ehkä niinkään ole lainsäädännön kysymyksiä, mutta että, mutta että helpottaisi sitten sitä seurantaa ja tiedonkeruuta siellä, siellä toimintayksiköissä, eli henkilöstötietojen keruun automatisointia ja, ja kotihoidon toteutuneiden tuntien keruuta ja, ja tota, toimintayksikkörekisterin kehittämistä ja sitten tämä asiakaspalautetta palautekyselyn tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen. Ja, ja lähinnä se nyt sitten edellyttää sitä, että, että pitää varmistaa, että, että meidän säädöspohja on riittävä sille, että THL on oikeus, oikeus kerätä, kerätä näitä tietoja ja, ja että tiedon tuottajilla on velvollisuus antaa niitä tietoja. Ja monenlaisia, niin kuin sanoin, niin muitakin ehdotuksia sieltä, sieltä, sitten sen, sieltä työryhmältä ja sen jaostoilta, jaostoilta tuli. Myös iäkkäiden laatusuositusta on uudistettu tai päivitetty tässä, tässä sen uudistamistyön yhteydessä. Ja, ja tota, siitä se, se oli pääosin valmiina jo keväällä, mutta emme tohtineet nyt sitten toimijoille laittaa sitä lausuntokierrokselle siinä siinä kevään, kevään kaoottisimmassa koronavaiheessa ja sen takia se on nyt pikkasen viivästynyt, mutta, että, mutta että nyt on nyt hyväksytty ja sekä stm että, että kuntaliiton osalta, joka on toinen laatusuosituksen antaja. Ja, ja tota, nyt tässä on, on oikeastaan enää semmoisia niin teknisiä, teknisiä valmistelutöitä ja taittoja sen sellaista, että, että tarkoitus on, että ensimmäinen kymmenettä saataisiin se nyt sitten voimaan voimaan samanaikaisesti, kun se vanhuspalvelu, tai ne vanhuspalvelulain mitotusta koskevat pykälät tulee voimaan, jolloin sitten sieltä se ympärivuorokautista hoidon mitottamista koskevat asiat siirtyy ikään kuin laatusuositukset sitten sinne lainsäädäntöön. Ikäohjelmaa, tosiaan sitä on valmisteltu pitkään ja siitä onneksi saatiin kirjaushallitusohjelmaan ja sitä on nyt sitten valmisteltu ja se on myöskin nyt sitten sitten tässä, tässä hyväksytty, hyväksytty niin, että sen toimeenpanoon vihdoinkin päästään. päästään. Minusta tuntuu, että olen näitäkin kalvoja näytellyt jo monta vuotta. Ja, siellä jo <köhön> linjojen päässä ajatellaan, että tämä ei etene ikinä, mutta nyt alkaa olla se hetki. Ää, se on aika selkeä juttu, että, että väestön ikääntymiseen varautuminen on se, niin se syy tai tarve, tarve pitkäkestoiselle pitkäkestoiselle ohjelmalle. ohjelmalle ja, ja tota, siinä valmistelun yhteydessä, yhteydessä päädyttiin, päädyttiin kuuteen erilaiseen vaikuttavuustavoitteeseen, jotka katsottiin, katsottiin eri, eri toimijoiden kanssa tehdyssä työssä niin, niin keskeisiksi. Keskeisiksi kehittämisen kohteiksi muitakin varmasti on nyt, esimerkiksi Väestöliitto nosti esiin maahanmuuttoteemaa. Teemaa, että meidän pitäisi voimakkaammin edistää, edistää maahanmuuttoa. maahanmuuttoa ja se, ei, se ei nyt erityisesti tässä meidän, meidän ohjelmassa näy, näy mutta että varmaan voi, sekin nousee tässä nyt keskusteluihin, kun sitä toimeenpanoa lähdetään tässä viemään eteenpäin. Tässä on nyt sitten tässä setissä esitelty niitä konkreettisia toimenpideehdotuksia tai toimenpiteitä, jotka tota noin nyt sitten tämän hallituskauden aikana on, on, on tarkoitus pistää, pistää eteenpäin menemään tai on jo osin pistettykin. Paljon erilaisia hän näiden teemojen alta voitaisiin toteuttaa, mutta että, että kun aika ja rahat on rajallisia, niin jostain on lähdettävä liikkeelle. Ja, ja tähän on nyt kirjattu sitten niitä asioita, joista, joista tässä nyt lähdetään liikkeelle. Ja ajatuksena on, että nyt sitten sitä mukaan kun kokemusta näistä, näiden toimenpiteiden toteutumisesta saadaan, niin, niin valmistellaan tämän hallituskauden aikana nyt sitten, ää, tai hallituskauden loppuun mennessä, niin... niin Valtioneuvoston periaatepäätös, jossa sitten viitotetaan niitä tulevia, tulevia hallituskausia ja, ja niin kuin ikään kuin varmistetaan sitä ohjelman, ohjelman jatkuvuutta sinne, sinne vuoteen 2030 saakka. En nyt käy näitä, näitä yksityiskohtaisia toimenpidesuunnitelmia tässä läpi, mutta että te saatte tämän setin, niin voitte sieltä sitten katsoa. Ja, ja tosiaan sekin on nyt tarkoitus sitten, kun se on tullut hyväksyttyä, niin, niin taittaa ja julkaista se se itse ohjelma ja laittaa, laittaa näkyville niin, että, että sitäkin pä, siihenkin pääsee sitten tutustumaan. Mutta nythän me alettais olla sitten siinä pisteessä, että muutamalle kysymykselle olisi tilaa. Joo, kiitos paljon tästä paketista, paljon asiaa ja sisäluettavaa vielä, vielä siellä sun slideissakin. Meillä on ilmeisesti verkko-ongelma, Saatko Aleksi sieltä niitä? Joo, mutta oliko tullut kysymyksiä? Mä en nyt näe täällä, että olisi tuolta. Okei, okay, katsotaan, päivitetään tuolta. No niin, nyt rupesi täällä. Joo, täällä on tullut tosiaan tällainen kysymys, että kun puhutaan mitoituksesta, niin on hyvä selventää myös, millaisella laskukaavalla laskutoimitus suoritetaan. Nyt on erilaisia kaavoja käytössä. Tämä on yksi. Tähän on ihan, ihan selkeä vastaus, se on se kaava millä, millä THL sitä laskee ja millä, se, millä THL sitä tietoa kerää ja siihen, siihen, siihen tulee ohjeet kun sitä tietoa, tietoa kerätään. Tätä seurantaahan on tehty jo pitkään vanhuspalvelujen tilakyselyn yhteydessä, yhteydessä niin, että kaikki, toimi, kaikki toimintayksiköt on tähän jo useampaan kertaan vastanneet. että, että että se ei, ei tule juuri siitä poikkeamaan. Tiedämme, että, että eri toimijat ja esimerkiksi eri, eri tota aluehallintovirastot ovat käyttänyt erilaisia omia, omia laskukaavojaan, laskukaavoja, mutta että tämän lain seurannassa käytetään sitä kaavaa, jolla THL sitä tietoa teiltä kysyy. Kiitos. Sen verran voisin vielä, vielä todeta tuosta. Unohdin äsken sanoa, että, että tota, nyt sitten tämän tämän hyväksytyn, hyväksytyn lainsäädännön osalta niin, niin tulemme tekemään niiden pykälien soveltamisesta kuntainfon tässä syksyn ennen no ehkä vai, voinko luvata, että ennen lainvoimaantuloa siihen tietysti pyritään, mutta, mutta on myös ollut keskustelu, keskusteluja valvontaviranomaisten kanssa, että jonkinlaista virtuaalisesta koulutuskierroksesta tai koulutustapahtumista, jossa nyt sitten tätä soveltamista, soveltavista avataan niin, niin että, että kaikkeen ei tarvitse tarvi siellä, siellä itse sitten tavailla sieltä lainsäädännöstä, että mitäköhän tällä tarkoitetaan. Et tarkoitus on kyllä, on kyllä kuntia ja toimintayksiköitä tässä, tässä auttaa tässä soveltamistehtävässä. Hyvä, kiitos, vastasit minun kysymykseni, <tos> jonka meinasin juuri esittää sinulle, mutta täällä on vielä myös, myös tuolta yleisöltä kysymyksiä, että mitä tarkoittaa, että kunnilla on maksutta käytettävissä rai arviointivälineistö Se tarkoittaa sitä, että se välineistö, johon THL on maalisenssi, niin on käytettävissä niitä ohjelmistoja, joiden avulla sitä kunnissa tai toimintayksiköissä halutaan ehkä käyttää, niin ne on tietenkin sitten valittavissa ja ovat maksu, voivat olla maksullisia, jos se eivät sisälly, sisälly sitten tota potilastietojärjestelmiin, niin kuin joihinkin, joihinkin nyt jo sitten sisältyy. Mutta, tota, mutta että siis se itse välineistö on se, mikä, mikä maksutta tulee. Juurikin näin. Tätä on meiltäkin paljon kyselty ja näin. Täällä on vielä RAIHin liittyvä kysymys ja sitten on vielä muu keritään ottaa tässä. Eli onko RAI maksuton kunnille ja yksityisille palveluntuottajille? kyllä näillä spekseillä, jo, jo, jotka äsken tässä mainitsin. Täällä on sit vielä, vielä kysymys, että millaisilla kilpailutuksella rajarviointiväliseen päädyttiin? No siinä ei varsinaisesti tehty kilpailutusta, kilpailutusta ja tästä tietysti paljon, paljon keskusteltiin, mutta tota, äh, siellä lain, tai hallituksen esityksen perusteluissa on sitä avattu, että mikä se oli se prosessi, prosessi siinä arvioitiin aika tarkasti niitä, niitä nyt käytössä olevia välineitä ja niiden soveltuvuutta nyt sitten niihin tarkoituksiin, joita, joihin tässä nyt haettiin vastausta sillä, sillä järjestelmällä ja todettiin, että RAI-järjestelmä vastaa niihin tarpeisiin parhaiten. parhaiten ja on jo aika suuressa osassa kunnista käytössä. käytössä et, et sitä, sitä on siellä, siellä hallituksen esityksessä pyritty perustelemaan, että sieltä voi voi sitä katsoa sitä, että miten, miten juuri Raihin päädyttiin, päädyttiin ja, ja kun se ei ole kaupallinen tuote, tuote niin se ei ole sillä tavoin niin markkinoilla toimiva, toimiva että, että ei ole niin kuin, ehkä, niin kuin, ihan perinteisessä mielessä niin kuin, edellyttä kilpailuttamista. Kiitos. Täällä on yksi vielä, Meillä on sen verran voidaan vähän venyä. On. Siirrytään vähän toiseen, jätetään Rai. RAI, tässä oli hyviä vastauksia, mutta että täällä on kysymys, että miten asiakasmaksulaki lakiuudistus etenee? No siis, se on siis valmiina etenemään, etenemään tota noin, niin eduskuntaan, että itse en ole ollut siinä valmistelussa mukana, mutta juurikin törmäsin pari viikkoa sitten käytävällä valmistelijaa, joka sanoi, että on ihan näillä näppäimillä menossa eteenpäin, että tulossa on. Tietysti hyvä onkin, sitä on odotettu kovasti. Ja ja vielä täällä on, että onko ikäohjelma löydettävissä jo verkosta, mutta taisitkin sanoa, Joo, ei vielä. vielä ei ole. valitettavasti ole, että siinä on vähän nyt teknistä valmistelua vielä, että täytyy, täytyy käännättää ja taittaa se vielä. Niin tota, heti kun saadaan valmiiksi, niin lykätään se sinne meidän sivuille. <tos> hyvä, kiitos paljon ja kiitos kaikille kysyjille.